Запалили лампадки та прочитали молитву. У Хмельницькому відбулася щотижнева акція «Поверніть героїв додому». Рибальство тільки у визначених місцях. З 1 квітня розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Чи професійно придатні? Українські кінологи зі службовими собаками від західних партнерів склали іспити, коли вирушать на допомогу саперам.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 Пеклі тому я йому писала, сину, я не можу нічим допомогти, а він каже, мам, любіть Україну, всім серцем любить і живіть щасливо. Учасники акції прочитали молитву за воїнів і заспівали державний гімн. Ярослава Антошевський, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанка Надія Бондаренко-Зелінська прийшла до голов по штампу, щоб придбати нову марку. Спочатку славнозвісної ЕВП з маркою так почала збирати марки. Збираю по три для своїх дітей, щоб була в них пам'ять про переможну ходу України події, які відбулися. Ну і прийшла сьогодні, тому що сьогодні е, знову чергова марка продаватися, повинна була.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 Як розповіла Наталя Усатюк, 31 березня день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Тому саме цього дня у межах серії міста Героя вийшов новий блокмарок. Вони присвячені трьом містам-героям Київщини. Гостомель, Буча і Ірпінь, ну, які стали щитом для Києва, щоб російські війська не завоювали Київ.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 На Хмельниччині розпочали посів ранніх зернових. За прогнозами, цього року більше площ віддадуть підолійні культури. Про це Суспільному розповів голова Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області Ігор Гай. За його словами, в порівнянні з 2022 роком, коли запровадили воєнний стан, цьогоріч хмельницькі аграрії мають більше наявних ресурсів для успішного посіву площ, добрив та паливно-мастильних матеріалів. У нас є рання група, це ячмінь, горох, яра, пшениця, яри ріпак, гірчиця, овес. Ті культури сіються у нас як тільки можна зайти в поле. З тої ранньої групи, я думаю, що сьогодні десь 25% вже посіяно. Структура посівних площ змінилася в бік, напевно, я думаю, буде зміщено на олійні культури. Це соняшник, це трошки сої, оскільки є певна невизначеність та, що була осінню по вартості газу, якщо пам'ятають, хто за цим слідкував, розуміє, що вартість газу тоді здорожчала. Сьогодні маємо там 15 гривень за кубічний метр, а була 55. Це надзвичайно дорого для того, щоб сушити ту саму кукурузу, яка саме більше потребувала сушки. Тому, я думаю, що десь кукурузи досіється менше, а доставка на олійні культури». Це підвал типової хрущівки в серед місті Хмельницького, які періодично обкрадають, каже мешканець будинку Олександр. За його словами, підвал за останні два роки грабували тричі. Наш будинок і підвал неодноразово обкрадали, залазили і вдень, і вночі. Виносили електроінструменти, велосипеди та інші побутові речі. Зачіпали ті квартири і підвали, в яких точно знали, що людей немає вдома, що вони на роботі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 Вже її знайшли. Від спостереження це ж не 100% якийсь захист, тобто це інструмент для виявлення. Зі слів Павла, злодії відеокамер не бояться, просто мають бути обережними.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 тому ми затримали злоумисників в одному з районних центрів, які проникли в охороняємо нам житло. Інженер управління Наталія Дишкант розповідає.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 З 1 квітня 2023 року розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Про це розповів начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, в корінних водах річок рибу заборонено ловити до 20 травня включно. На річці Дністер з усіма притоками до 10 червня включно. На водосховищах по 9 червня включно, в придаткових водах до 30 червня включно. Рибальство в цей період дозволяється тільки у визначених місцях, які йдуть окремим додатком до наказу, тільки з берега. Гачком ми знарядимо лову не більше двох гачків на одного рибалку. Також забороняється перевищувати добову норму – це 3 кілограма та одна трофейна риба. З порушення правил рибальства на порушників мочкати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. При адміністративній відповідальності може каратися штрафом у розмірі до 680 гривень. Причина встані істотної шкоди на порушників мочкати покарання... За статтею 249 Кримінального кодексу України розміри штрафів там коливаються від 17 тисяч до 85 тисяч гривень або обмеження волі на термін до трьох років